Контрозвідки СБУ зібрали вичерпну доказову базу стосовно проросійського пропагандиста. За даними слідства, прихильником країни-агресора виявився уродженець Росії, який проживає на території Черкащини. У вересні 2022 року за матеріалами СБУ його вже було засуджено за виправдовування російської збройної агресії проти України. Однак зловмисник не усвідомив чинення злочину та продовжив поширення ворожої пропаганди. Чоловік поширював деструктивний контент з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ. Власні пости фото з ворожою символікою та репости з прокремлівських пабліків розміщував на особистій сторінці в соцмережі Мой мір. Пропагандист відкрито підтримував загарбницький ДРФ, натомість дискредитував у дописах діючу українську владу та військових ЗСУ. У матеріалах поширював дезінформацію про те, що українські військові здаються, що не вміють працювати із сучасною військовою технікою, а лише вбивають мирних мешканців, бомблять свої ж міста та мародерять. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловчинцю про Дозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 Прим-2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі пропагандисту обрано запобіжний захід тримання під вартою. Викриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.